لون بيّن لون بيّن من بسواد عيون هجري سواد عيون هجرك لون بيامان لون بيامان ونظن نبلع سواليف نوال نوال سوالف لو نبين وعلو محمد لو محمد لو نبيه يكفلونك ترد وتخون بيه يا ظهرش بيك ترقص رقص شديد شديد شديد على روح بيوم صحت انقطع اروح بيوم صعت قطع شديت صرت منخل من الطعنات شديت صري ايه في ظلم نطعنات شدت وغرب البصغة ناجر تدر بي <تصفيق> بوية تسعة ثلاثة ثلاثة واربعة وثنية تسعة ونار الشوق بالدلال نار الشوق بدى الأمال بدى الأمال تسعى يا خلص عمره وبقى الأيام خلص عمره وبقى الأيام تسعى قفا سبعة وبقى يومين ليلالا ها أنا ويه لا عين لا عين لا عين لا عين, عين والفوذار ثار بي هواي ولفي ولك ولفو ثار بي يا ابويا لا عين أنا لا عين بعد لا بيه عين العقل لا عين شداب جانن مسيرات بي Mm-hmm. ورسمت جروح قلبي عرس ومايات بغيابك بغيابك صرت شايب عرس وما دخل مو شعله مرتاحله المن أبويا دخيل دخيل غنموش على مرتع لا المني على يلحاله نعشق, علي الحالة نعشق فيني. لو لا ليه على يلحاله نعشق لو لا ليه بيا هلا قحطان العبودي عبودي عبودي. أمير النجفي العبوده عمي الله ها ها ها ها ها من لو تحب رجال من لو تحب رجال ولك ما تودعها لطمة وسيد نزوان ما يتضعها وإن لو تحب رجال ما تودعها لطمة وسيد نزوان ما يتضعها حيب رجال ما تودعوها لطمة وسيد نزوان ما اطلعوها روح لك يا الغالي روح لك يا بس اقعد قبالي بس اقعد قبالي شنهل يدور ببالك وتشوف نبج قبالك ينهي اللي يدور في بالك وتشوفنا بشق عليك، مو محبوبك شو صرت جتالي مو جنت محظوظك شو صرت وَجِنَّتُ انت محبوب اس بعد الشبل صادق الشبلاوي أبو صقر العبودي قداو الشبلاوي شاروا هذا الشبل هو الله <تصفيق> حموضاء شروط اربعه لو ردنا نرجع سوا عندي شروط اربعه اولا تبقى وفي من عين ما تغتفي لو ننجرح بالغراب في انت ما تشتفي لو نفذتهن اذن تاخذ عيوني اذن لو نفذتهن اذن تشلع أبو صقر العبودي جاسم الخفاجي أكيد حي الله خفاجة أبو وردة الشبلاوي حامد الخفاجي مية هلة حيا مال الله أبويا حي الله خفاجة وحيا الله الشبل جهاز مكافحة الإرهاب ملازم حسين يعني ملازم حسين رائد علي أحلى رائد علي بغيابه يعني الوشام يعني كبار الدرع واحد عتبه اكيد ماكو مثلين بعد واحد عتبه <تصفيق> نجوف الغالي بعد نجوف الثقيل طال عمره يعني سلام ملك الامريكي جهاز مكافحه الراب شلوه صفاوي عبودي ابو صقر العبودي <سؤال> <سؤال> سعد العبودي العبودة الشارع اكيد حي الله العبودي اشرف السيد يعني اشرف السيد هداو الشبلاوي حسن الشبلاوي الشبلو آل طعامي او حي الله الكبير على ابو تشاي يا بي يا يا, يا, يا. وابو الغيره يقول صوفري تمام ولك صفرت ونسليت سليت وتقضي العسل ولك نص ساعه يا المايه الله بالعبو يا ابويا صفرت وين ريس الغالي. يعني, يعني كل الحضور. الحضور. يعني, يعني. كرم اكيد بسومي. يعني خفاجة الاعلام. انور وخطارة. اكيد مية هلا حياهم الله حيا الله خفاجة ابويا آه. كومون العالم أكرم. اكرم محمد يعني الحضور الشرع قلع اهل الجيران بحضورهم عمي 100 احياهم الله بالعافيه على الماخذه ما اخذ طعم يشفايفا ما لا شايفه ولا شايفه تبصر عشاف المضموم بوساتي خو ما شاف هي, هي, هي, هي بشرني خو ما ضاق هي اي اي أنا اللي حنت تجاب هي ميمين ما جنت منهن شبابنا تعال عريسنا العريس عاي في واحده هنا ليش ها مو عرس ولو أنا مشتبه يلا ياكم ياكم ابو حمود عطني هواي ابو حميد عطني هواي يا يلا خوي يلا يلا يلا اوه اوه اوه اوه اليوم اسمع طق رجلي انا وياي, وياي وياي وياي يلا يلا وياي, وياي, وياي اليوم اسمع طق رجلي انا اليوم اسمع طق رجلي انا كرور يفابق ما رينا اليوم اسمع طق رجلي انا كرور يفابق ما رينا ابو الخيرة العراق شالوهن ابو الخيرة ولك شالوها لابو جدك جد فخر للغير عنوان محزم للكلام وصدر ديوان ديوان الديوان جدك جد فخر للغير عنوان محزم للكلام وصدر ديوان ديوان الديوان سنة من السنين وهاي من زمان كحطك الخفاجي طلع من طوره شوف نحكي لهم السوي والنور, سوي والنور, سوي والنور تشوف ديارنا مظلمه ومقدوره بويا شيخ العام شيخ العام شيخ العام اهلا يا الجده شيخ العام اهلا يا الجده ايه شيخ العام اهلا يا الجده ايه شيخ ايه العام اهلا يا الجده شيخ العام اهلا يا الجده شيخ العام اهلا يا الجده شيخ العام اهلا يا الجده شيخ العام اهلا يا شيخ العام من احمد المهدي ليث الفلاح وليد الغالي يعني بيان الغالي اجيتك آه جيتك اليوم كل يوم انا وناوي جيتك معتني كل يوم انا وناوي نوقف للصديج الزين ونخاوي اجيتك معتنيك وانا من صدري سولف ما تدري ما من ضدري من زري تصيد الحرش مجد وما صدق جري يمه هندى، الشبلاوي العباس الشبلاوي جاسم الخفاجي يعنى الشبل بعد الشبل مستحيل القاعة الشبل عنقي اكيد الشبل وقتا هيا الله الشبل هلا اسمع هذا اس الهداوة من صاحب دعوتنا خاضل عريز ضاحل خفاجي كل الحضور خالد ايوان أمامي كل الموجودين الخال ديوان الالفين يمشن يقول ضاح الخفاج الالفين يمشن يا ضويا الشرب آه ماي نغزر بيه احنا اللي يعشقنا نموت عليه انطر اللي يلون بشيلي <تصفيق> ايوه ضهي هسه العريس والخفاج يقولون الشرب مينا نغزر انا اللي يعشقني نموت علي نطر اللي يلول له اي والله والله والله أي <تصفيق> او <أوحنا> نرد ما <تصفيق> لا بساع العزار عروحه بنص الجاعل ورد اللي ما تغني له اي والله والله والله أي <تصفيق> يمك لو دكد غاره انا فزعلك طياره ع الشر ندور دواره صلصل مثل بك الليل انا اللي ما ومتاشيله حسبها حساب العين قع على راك موعا كون ما هدا موعا كون ما هدا موعا كون ما هدا موعا هاي تحية ضاي بن جلال على الرماحي جعفر مميز. الحسناوي سعد الرماحي هيا الله بيت جلال خص نص البيت جلال مية سيرة حياهم الله آه يا يا بيلك بويا, بيلك بويا, بيلك بويا, بي بويا بويا بويا بويا بويا بويا بويا بويا أو دقة المعزوفة دقة المعزوفة تك تك تك تك تك تك وبعرس كرور الببغ تك أبوي أجدك ينصر العائن على العين على العين شجق قمصان قمصان قمصان عليك من اللطوف أنا أو أوف أنت ما أنا لما حد بين وتعرف ما أوف أنت ما سامع أنا لما حد يندق بين تعرفنا وتعرف وماضينا أو ما ضينا فيضموش الزوال ما ضينا وماضينا طاب بجه عراضتنا او كانت تريد تراضه ويا كانت تريد تراضه ويا اسمع اسكت من يوم هون كانت تريد تراضه ويا بعد بعد بعد ما جاي اسمع كانت تريد تراضه ويا كانت تريد تراضه ويا اطلق هو ابن اطلق حواء من ادم <سهدأ> تريد ادرافو <سهد> وياك اطلق ادم تريد تراب وياك اطلق ادم تريد وياك اطلق ادم ادم تريد وياك ولا يقول السيد، أس بغياب سلوم الغزالي، حسون الغزالي، يقول قداوي الشبلاوي، أس بغياب سيد باقر، اكتا أكيد الغزالات عمي، يلا وياي وياي وياي، آه سوقي يعزل لو طبي تعبنا سوقي عز لو طبي شبابنا تعالوا هنا قدام ليش واقفين تعال هنا تعالوا هنا تعالوا على تعالوا هنا قدام قدام قدام تعال يلا خوتك بان يلا هو سوقي عز الله طبي سوجي عز الله طبي المو قد هبداً ما ماشي غم زلم بالموش سبا كون الاغم تلف القاع الباع العشره وياي وخاه قام يسولف بالميدان الباع العشره وياي وخاه قام يسولف بالميدان ناقص غيره وما بخير خير ظهر الصاحب وما ظهر الصاحب وهاي تحية يعني خفاجة الطشاش يعني عباس السعيدي اكيد عباس السعيد الغالي حسين الخفاجي تاج عن راس هلا حي الله خفاجة اخ اللي يحكي بظهر صاحبنا حق صغيره وما خير